Traian Besescu de leccii lui Claus Iohannis, asta e cea mai mare umilință. Fostul presubliniere dinte, Traian Besescu îi de delecci lui Claus Iohannis. În direct la România TV, actualul Snator a transmis subliniere f statului să nu pe subliniere Efadna, Laura Codruca Covesi. Mai mult, Besescu a transmis lui Iohannis cum ar trebui să o umilească pe covesi. Eu nu am dat niciun telefon când mi-au arestat fratele de subliniere. i subliniere team ce e ofecetul ordinar. Acolo a fost implicat sublinieră-i Pavel Abraham. Covesi se rămân subliniere, Efna subliniere, să se fie obligat să aducă Dnaul la nivelul la care l-a lăsat Daniel Morar. Asta e cea mai mare umilință pentru ea. Covesi a distrus Dna, la compromis. Ioanis se o cheme, sublinierea și se îi spun se la nivelul care era când a plecat Daniel Morar, cel care le dădea peste bot celor de la Sedein cu toate, a spus Traian Besescu.